Переселенка Інна живе в територіальному центрі соціального захисту. Народилася в Херсоні, певний час жила в Росії, потім переїхала в Снігурівку. Повномасштабна війна її застала знову в Росії, в Санкт-Петербурзі. Куди вона поїхала у справах. Пенсію отримую, от ці е, е, ВПО, 2000 тисячі ежемесячно, Работать, я допомагаю по мірі сил, але навіть, скажімо так, я могла б і більше. Ось я тут цвіти пересаджувала, за цвітами вхажувала, ну така все, по мелочі, от, е, тут підшивати. Інна каже, в Санкт-Петербурзі навіть виходила на одиночний мітинг з прапором України, на якому був напис «Ні війні», після чого її затримали поліцейські. Але жінці вдалося втекти. Транзитом через Литву доїхала до Миколаєва. А там я, як би, своїм подругам сообщила об цьому а говорить, о, ти дура, тобі не надо було це робити. Я кажу, надо було. Уже я тут. І одна з них мені присилає фотографії. Фотографії з виходу метро. Мене искали. І на попе єдинах, кто живе на базі терцентру. Тут отримала одяг. Да і все, що мене на мене одето, це відсюди. Тому що я приїхала в Друбленки сюди. Я приїхала в Марті. Холодно було ще. Переселенцям в терцентрі соцзахисту видають теплі речі з початком повномасштабної війни. Одягом центр забезпечує міська влада й небайдужі миколаївці. «Кожен громадянин-переселенець приходить два рази на тиждень, коли він отримає у нас продуктовий набір, він заходить до нас на пункт і може вибрати все, що йому потрібно. територіальному центрі соціального захисту також роздають 15 кг рису і пляшку олії для містян і внутрішньо переміщених людей за програмою ООН. Допомагають волонтери. Житель Миколаєва Борис Георгійович сьогодні також отримує допомогу. Здійс я вперше. От як дізналися взагалі про видачу. А то сиділи, де, де, що так, що. Но ну, нормально. Допомогу видають вже місяць. В самі центри соцзахисту віднедавна планують заселяти миколаївців, які втратили житло. Директор департаменту праці і соціального захисту Сергій Василенко говорить, вже обладнано санвузли, кухні, подекуди є телевізори. «Розгорнуто 45 місць в наших територіальних центрах в кожному з районів нашого міста. Ми розгорнули 15 місць в гріатричному нашому будинку Милосердя імені Святого Миколая». Очільник департаменту розповідає про алгоритм звернення громадян, які втратили житло внаслідок обстрілів. Звертатися заявою до нас на директора департамента, заступник міського голови буде її візувати, і вони, ми будемо дивитися документи, які будуть підтверджені, що у них зруйноване житло. Але якщо ми знаємо, що, наприклад, сьогодні прилетіла ракета, і сьогодні люди залишились. Без житла, то ми не будемо чекати документів. Також готується ще одна будівля, де буде розгорнуто додатково 30 місць, говорить Сергій Василенко. В планах також розбудова трьох гуртожитків, в яких сукупно буде 500 місць, повідомив у телефонній розмові заступник міського голови Анатолій Петров. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.